Hi guys, it's Nisari Madalyar from Tech TV channel. Today we are uh, unboxing Hybrid uh, uh, Speed X. Uh, First of all, we are very thank uh, thankful from Hybrid for giving us uh, these um, uh, mobiles, uh, especially uh, Javed Akhtari. So let's go and unbox this. Uh, you know, the uh, Hybrid Speed X push-ish, or cortan-ish. Good, there's <laughs> a lot of که اندروید 7 تشاریه 0 و سی پیوی کاردکور پروسیسر و کپسیتیشم در بالاتر 64 جی بی سکرینشم 5 تشاریه 0 ایچ دی دو شده 5 دو کامره یک کامری اقابی یک کامری پیش که کامری اقابی شست 8 بی و کامری پیش 5 ایم بی و قابلت دی 4 جی و باتریشام 2400 امپیر و دبل سیم کارت یا دویل سیم کارت یا دو سیم کارت می خرم ریمش 1 و رو جی بی. و رمش 16 گیگبین و این مشخصات تمامش در این قسمتم نوشته است دیزاین این موبایل ها بریتن بریتیش یا بریتن می باشه یا بریجنی که میدن پی آر سی اول بازش میکنیم و به شکل این قسم باز میشه یا موبایل که رنگ سیاد بارم خب به این باید میاییم ببینه امرای دیگر چیزها میاییم ادابتر چارچهرش که چار شاخه می باشه و این هم یویس بی کیبل به خاطر چارچ این هم گوشکی گوشکی بلک این هم پوش صفیدش که امرای کمپنی امرایش میاییم که خیلی از زیباش علاوه اینا دو تا دو تا نوت یا کتابچه کتاب چه... کتب... معلومات یا گایدینگ بوک رایت اون اسکرین کاور ام خودش میاد موبایل خیلی یک موبایل نسبتاً سبک است و اینم دوربین پیش رویش و اینم جای گوشکیش والوم باتن که ای اپ ویدن اپ اند داون و اینم پاور باتن این قسمت هم قسمت چهار و القسمه تام قسمت ہے اسپیکر اس کہ وصلش کنیم که بسیار براحتی وصل میشه خب بیام باس کنین از این طرف باز میشه آها خب این که گفتیم 2400 میگا پی ام پی ار ظرفیت داره یا دو سیم کارت سیم کارت اول سیم کارت دوم و یک جای سلی کارت یا میمری کارت خب سیم کارت ها اینسرٹ میکنیم فرق نمیکنه در سیم کارت اول یا دوم اون مشکل نیست در دومش میدوزیم خب اول موبایل چالان میکنم خب چیزی که به من خیلی جالب استویی است که دیزاین خیلی ها مقبول داره یعنی اگر اگر شما بخواین یک موبایل به برجهت بخرین یا یک موبایلی که نسبتاً ارزان بخواید با قیمت ارزان اگر در یافتین میتونین از این موبایل استفاده کنیم قیمت این موبایل 7600 افغانی است شما میتونین موبایل از سرک پنجه کولا پشتا کمپانی آی خریداری نمایید موبایل چالان جی ام دیسپلی موبایل است که واقعا خیلی دیسپلی عالی داره در دا بخش سیتینگ در فون که uh, قسمی گفته بودم اندروید اف سیفرس ورژنس اف صفر اندروید و اینترنال میمری هم 16 جی بی و علاوه شما میتونید دیگر uh, اس دی کارت در و از کپسیتیو استفاده کنید. حالا uh, میام سر کیمرایش کیمرایش گفته بودم 8 مگاپیکسل کیمرای عقب uh, 5 مگاپیکسل پیش رو با عکس نسبتا مناسب میگیره یعنی ده 8 مگاپیکسل عکسش خوب است، می توانیم ریکارد هم کنیم خب این ریکارد، این کامری پشت سر، یا کامری به شروع اگر ببینیم آه یه هم پیشرو پیش رو که خیلی زیبا، سلفی واقعا زیبا گرفته میشه و این هم موبایل که اپلیکیشن هایی که در اینستال است می توان ببینیم کلندر okay. است که است که خیلی ام کلکولیتر ساده است و ام ساینتفیک و دیگر موارد ضروری برای کلکولیتر دری موجود است. بالاوای خو که من را و ای کروم که براوزر کروم است که به خاطر وب براوزینگ این استفاده میشم و, و دیگه کلاک و اپلیکیشن های دیگری که نسال از فیسبوک فیسبوک در اینستال است یعنی شما وقتی که موبایل خریدين ضرورت نیست به که برین پس فر فیسبوک اینستال کنین و علاوه ای جیمیل هم در این سفت اینستال است و واتس اپ و یوتیوب در ایجا در صفحه یک فولدر گوگل وجود موجود است که های مختلف گوگل که خود گوگل کروم، جیمیل، مپس، یوتیوب، درایف، پلی میوزیک، دیو، کامرا و فوتو موجود است. خب برای لواحینای جا اپلیکیشن پلی استور است که از اپلیکیشن پلی استور به خاطر دانلود کردن اپلیکیشن ها و اپدید کردن اپلیکیشن ها می استفاده بکنم. ور فرد اجوا وصل کردم. اگر بریم گوگل گو کروم رفتم و گوگل ببینیم گوگل کنیم یک چیزی در گوگل نوتن میکنم بیایم دفتر خود را نوشکن کنم دفتر خود مارا technician.af در وبسایتش برم و شما میتونیم معلومات ها یا مواد های مختلف ها یا به خاطر برنامه های مختلف ها یا Uh, معلومات های مختلف تکنولوژی را از وبسایت ما technation.af استفاده کنه در یوتیوب اگر کلام چی را سرچ کنیم تک تی وی را و ایم یوتیوب خب دی ایم. خب علاوه بر لاوئی سام ریکوردر هست از سام ریکوردر به خاطر ضبط کردن صدا استفاده کنیم شما میتونید این موبایل بخیمت 7600 افغانی از کمپانی آیبرید خریداری کنید خب این بود معلومات مختصر در باره موبایل اسپید اکس آیبرید تشکر بسیار عزیزد از نمایش های این ویدیو اگر این ویدیو خوشتان آمد لطفاً ویدیوی ما را لایک کنید و کانال ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای دیگری از کانال ما دریافت نمایید